સામે બેસાડીને ચિત્ર બનાવે તો ફરક શોધો મુશ્કેલ થઈ જાય કે તમે બેઠા છો કે તમારું ચિત્ર છે એટલી સારી એની ચિત્રકારી હતી એ ચિત્રકાર કૃષ્ણનો બહુ મોટો ભક્ત હતો તો એ ચિત્ર થી મંદિરની શોભામાં વધારો થશે ચિત્રકારે કહ્યું હું મંદિર માટે ચિત્ર તો બનાવી આપીશ પણ તમે તો જાણો જ છો ને કે હું કોઈ વ્યક્તિને જોઈને પછી તેના જેવું હુબહુ ચિત્ર બનાવું છું માટે તમે મને સુંદર મનમોહક બાળક બતાવો જેને હું કૃષ્ણના રૂપમાં ક્રોધ અને હું કંસના રૂપમાં બનાવી શકું મંદિરના ભક્તો ચિત્રકારની આ વાત સાથે સંમત થઈ ગયા થોડાક દિવસ પછી ભક્તો નાનો સુંદર મનમોહક બાળકને લઈને ચિત્રકાર પાસે ગયા ચિત્રકારે તે બાળકને જોતા જ કહ્યું સાચે જ આ બાળકને જોઈને એવો આભાસ થાય છે કે સાક્ષાતુ આ શોધખોળ દિવસો નહીં મહિનાઓ નહીં વર્ષો સુધી ચાલી મંદિરના ભક્તો જે વ્યક્તિને શોધીને લાવતા તે ચિત્રકારને પસંદ ના આવતો અને ચિત્રકાર કોઈ વ્યક્તિને શોધીને લાવે તો તે મંદિર પસંદ ના આવતો કરવા માટે આવતો તેનો પરિચય ચિત્રકાર સાથે થયો મંદિર માટે કૃષ્ણ અને કંસનું ચિત્ર બનાવી રહ્યા છે તે વિષય પર વાત થતા જેલરે કહ્યું તમે એક કામ કરો તમે મારી સાથે જેલમાં આવો ત્યાં તમારી ઘણા વર્ષોથી ચાલતી શોધકળનું નિવારણ મળી શકશે ચિત્રકાર અને મંદિરના થોડા ભક્તો મળી ચિત્ર ઘણા વર્ષો બાદ પૂર્ણ થયું અને તેને સરસ રીતે મંદિરમાં સજાઈ દેવામાં આવ્યું દૂર દૂર સુધી આ ચિત્ર વખાણ થવા લાગ્યા થોડા સમય પછી એ વાત જેલના કેદી સુધી પહોંચી તો તેને પણ એ ચિત્ર જોવાની ઈચ્છા જેલર જણાવી ચિત્ર જોવા માટે કેદીને મંદિરમાં લાવવામાં આવ્યું એ ચિત્ર જોતાની સાથે જ એ કેદી ધ્રુસકેને ધ્રુસકે રડવા માંડ્યો કોઈને સમજણ જ ન પડી કે અચાનક આ કેદીને શું થયું બધાએ મળીને કેદીને પૂછ્યું ત્યારે તેણે કહ્યું તમને ખબર છે આ કૃષ્ણના રૂપમાં જે નાનકડું બાળક છે એ હું જ છું મેં મારા ખરાબ કર્મથી મારી જાતને કૃષ્ણથી કંસ બનાવી દીધો છે કહેવાનો મતલબ એ છે કે મનુષ્ય સારો કે ખરાબ નથી હોતો આપણે કોઈ વ્યક્તિને એવું ના કહી શકીએ કે આ ખરાબ મનુષ્ય છે અને આ સારો મનુષ્ય છે પ્રગતિ પ્રાપ્ત કરે છે તમારાથી કોઈ ગલતી થઈ હોય કે કોઈ ગલત સંગત ગલત રસ્તા પર ચાલ્યા ગયા હોય તો હજી સમય અને સંભાવના છે કે તમે તમારા કર્મોથી સારા મનુષ્ય બની શકો છો मणसाई फैलाव कर दुनिया की घनी बड़ी नवीनतम जानकारी गुजराती में मा अमरी चेनल लाइक शेर सब्सक्राइब करो तमें अमा आव लगे जो कोई बीजा विषय पर गुजराती विडियो जुता तो कॉमेंट में लखो हाँ बे लाइकन प्रेस करने न भूलता जे तक अमरा नवाडियो जाती रहे